السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم ومرحبا في عروض جديدة من عروض نون موقع نون دوت موقع شهير يعمل في ثلاث دول دولة جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة كبون الخصم اللي معانا بيدينا خصم حقيقي هنجربه مع بعض وبيدينا شحن مجاني بإذن الله عز وجل وهو يعمل بشكل جيد وبشكل دقيق رقم واحد بتخش الموقع النون دوت كوم الخاص بالسعودية رقم اتنين بتختار المنتج اللي انت عايزه وانا اخترت مثلا المكنسة الكهربائية اللي كانت سعرها ميتين ريال سعودي رقم تلاتة خلاص بتحط المنتج في عربة التسوق وبتجي لعربة التسوق وفي المكان الخاص بالكود او الكوبون حط الكوبون ده معايا اي واي تسعين اي واي تسعين وما تنساش تعمل تطبيق وركز جدا معايا وشوف ايه اللي هيحصل جميل جدا كوبون الخصم مخصم لي ما يقارب من الواحد وثلاثين ريال سعودي والشحن مجاني المنتج شامل ضريبة القيمة المضافة وشامل الشحن ايضا تمنو مية سبعة وسبعين ريال سعودي ده المبلغ اللي انت هتدفعه فقط لا غير كده احنا خلصنا الفيديو الخاص بينا، لو الفيديو عجبكم وكوبون الخصم اشتغل معاكم ما تنسوش تقولوا في تعليقات، ولو عنده أي مشكلة يتواصل معانا إن شاء الله وإحنا هنقدر نحل حاله، شكراً لكم ونتواصل معاكم في كوبونات خصم تانية جديدة من الموقع نون دوت كوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.